Gode filosofiske dialoger. Dette her er en forelesning av mig Andrew Thomas, på Krle 102 på grunnskolelærerutdanningen ved Høyskolen Jesva. Um, så nå som vi har snakket om de ulike grunnene til å drive med filosofisk dialog i klasserommet um, i timen, som jeg håper dere husker fortsatt, um, skal, skal vi snakke litt grann om kjennetegn til gode filosofiske dialoger. Og, og da må vi snakke om lærerrollen, um, om muntlig deltakelse, um, og om metakognition så vi går rett til det. Så det er, som jeg har nevnt før, um, flere idéer om um, vad som kjennetegner den gode lærerrollen i filosofisk dialog. Um, og du kan gjerne eksperimentere med det i klasserommet selv. Um, den ene er at du blir en del av samtalen um, selv, og du deler dine meninger, og de, du deler dine oppfatninger. Men gjør det på en måte som på en måte forstyrrer ofte, så er det et poeng å komme med et forstyrrende element. Fordi vi, vi um, trenger ofte å bli dytta ut av um, den livsfilosofien som vi allerede sitter med. Og om du liker det, eller, eller om um, vi ser det, eller deg, um, barn på alle nivåer er allerede ganske satt i uh, sin oppfattning av verden. Fordi når vi først har lært oss noe om verden, så, så tror vi på det, og da er det en forstyrrelse som scouting. Og ofte så er det poeng å bidra med den forstyrrelsen som en del av samtalen ved å delta i den selv. Men det er ikke alle som um, gjør det på den måten. En annen måte til å tenke gjennom dette er å tenke at læreren har en litt større rolle. Ikke som en um, på en måte immanent del, um, del av samtalen, men at læreren skal styre litt mer. Men du kan også oppfatte det som på at læreren ska være djevelens advokat, eller at læreren skal bidra med det forstyrrende og ikke nødvendigvis komme med sine egne ideer. Og så er det noen som mener at det er et poeng, og måte, at læreren skal fjerne seg litt fra samtalen og bare være den som fasiliterer, um, og det også er en, en, en god tilnærming. Da, um, da har du fortsatt ansvar, da må du fortsatt delta, men du deltar ikke nødvendigvis som en samtaledeltaker. Du deltar som en eh, måte til å skyte inn eller dytte på noen og si at kan ikke du si noe mer om det, eh, men du ikke kommer med din egen, eh, dine egne innspill eh, på samme sånn måte. Du er fasiliterende. Min egen holdning eller min egen metode har alltid vært at jeg først deltar som leder og deretter deltar som samtalepartner, men overgir ledelsen til en av eleverna, slik at jeg lærer dem å lede, og så leder de, fordi det også er noe man ska være god på. Men da deltar jeg som samtaledeltager selv. Jeg har snakket med Guru Hansen helskog om detta og hun deltar konsekvent som fasiliterer. Um, det kan hende det har noe med å gjøre at hun, hennes um, mål med dialogen er litt grann annerledes enn min. Begge metoder synes jeg har vist seg å fungere veldig bra, um, men de har ulike elementer som det er viktig å være obs på. Okay, noen av elementene. Um, et målsetning for, um, for dialogen uansett hva slags rolle du har selv er at alle elever skal delta. Um, det vil si at, um, at du ikke skal dominere skjøren, det er poenget at du skal holde kjeft mest mulig, um, nettopp for at alle elever skal slippe tid. Legg merke til at det er ganske fristende da, og akkurat sånn som når vi er lærer selv, å vie en del av vår oppmerksomhet på det som elevene kommer med, med elevenes egne bidrag. Det er veldig bra fordi det betyr at vi må offre vårt eget synspunkt, men vi må passe på at vi ikke gir all vår oppmerksomhet til de elevene som deltar veldig aktivt og glemmer da de som forsvinner Um, alle elever skal delta, um, alle helst, uh, og, og da må vi vie vår oppmerksomhet til um, som de som blir litt stille. Dette er et læringsprosess, men min erfaring er at elever deltar um, også de som er ganske stille i en samtale, antageligvis litt mer enn uh, i en presentasjon. Um, så det er bare å, å, å um, være oppmerksom, ikke um, la den ene eller de to Eleverne dominerer hele samtalen, men men gjør det du kan for å trekke ut alla. Som sagt, dette er en læringsprosess, og det skal godt gjøres at alle deltar på dialog nummer 1. Men kanske dialog nummer 7 eller nummer 8, da får du en dialog når alle er helt deltatt. Så skal alle elever ha deltatt når vi kommer til dialog nummer 3, for eksempel. Og så er det en enorm forskjell mellom dette her, når um, du stimulerer, du um, prøver å forstyrre selv og, og, og, og sette folk i gang og prøver å dytte på elever um, og stille spørsmål selv og de svarer til deg, og dette her når elevene, um, delvis fordi du har forstyrret dem, delvis fordi du har satt dem i gang men at de svarer til hverandre, det er klart det er mange fordeler til denne modellen her, der de svarer til hverandre, det er det faglige, det vil si at de lærer sig å ta hverandres perspektiv, men også at de lærer fra hverandre, og det er ofte at du har sagt noe ti ganger, men ingenting har fungert. At den dag elever vil lære sig bedre av en an elev. men de så no en Danholdse at de elever en um, klarer å sine, um, og hunære sine en kolleger og snakke med sina kolleger. Um, o de vener seg til såmeting somved andre beering og læringskjendelekgtteller disse ting har pedagogiske konsekvenser vi tillæ til korre læ spesiifike konsekvenser. Så ideelt sett, før du avslutter dialogen, så skal du ha still spørsmålet. Hvordan gikk dette her? La oss ta, tenke igjennom um, filosofisk samtale som en sjanger om korrelert som et fag. La oss prøve å finne ut hvordan vi kan bli bedre i detta. dette. Og det heter i faglitteraturen metakognition eller um, i den overordnede delen av læreplanen, å lære og lære. Metakognition handler om mer enn bare selvkritik eller selvvurdering, det handler om en grubling over hva er det jeg gjør egentlig til hverdag? Hva er det som skjer når jeg setter meg ned den denne datamaskinen her, og i mitt tilfelle tar opp en video for å undervise mine studenter? Det handler om å gå lite litt ut av hoveddelen av det du driver med, og reflektere over selve aktiviteten, selve livet som vi lever i. Och tänker igenom det gärna som de andra. Hur mycket tid är det egentligen elever får för till att tänka över det att vara elev? Enting är att de kan vara god i korlä, enting är att de kan vara god i matte. Men hvordan, hvor god er de til å vara elever? Och det är märkligt att vi tänker ganske mycket igenom det i en nästan vilket som helst yrke. Men visst är vi tänker igenom det som elever som folk som driver med læring, så um, så er det mindre muligheter for å bli bedre på det, på det overordnede planet. Det er nok en funksjon av den filosofiske samtalen, um, så uh, dette siste, um, dette med her er det ulike skilder som både er på pensum og som ikke er på pensum. Um, Um, det er siste um, med ydmiket og lære og lære og, og bli bedre og et for og har et godt forå til kunskap. Um, det er et religies og væ som et filosoffisk an liene um, i tillæk til at være en god del en viktig del av pedagogikken og læredernne så egen plattform når deer syn på um, fa syn på kunnskap. Så det er viktig å være bevisst på at Correlé bidrar til pedagogik på andre måter enn bare etik. Den har også noe å si om vad filosofi er, og vad kunskap er som sånn. Så tänk gjerne om dette fremover i løpet av dette semesteret. Hvordan kan jeg lære om religion, men hvordan kan jeg bruke stoffet som jeg underviser om for å lære elever og lære, og lære elever og være elever. Fordi det er bare slik vi egentlig tar elevenes egen undervisningskarriere eller utdanningskarriere for alvor, sånn som vi bør